67 مليار ترانزيستر بعشر مليارات ترانزيستر اكثر من M1 Max بضعفي عدد قنوات الاتصال بوحدة الذاكرة مقارنة بM2 Pro و 400 جيجا بايت سرعة نقل بيانات مع وحدة الذاكرة ويدعم لحد 96 جيجا بايت حجم ذاكرة داخلية اي 50% أعلى من الجيل السابق اللي كان حد الأقصى 64 بايت 12 نواة معالجة تعطي 20% أداء أعلى من الجيل السابق M1 Max ومعالج رسوميات عملاق يصل إلى 38 نواة لينتج 30% أداء رسوميات أعلى. مع أنوية وسائط تعطي ضعف قدرة تشغيل وتحويل صيغ الوسائط